Το δωμάτιον μέρος το πρώτον, Το διαίτε τεέριον. κόιτε. Εν οκτώ τα επιπλα. χεν. Ε σκευοθεέκε. Δύο. Ε κλίνε. Τρία. Ε εικόν. Τέσσερα. Ο τάπες. Πέντε. Το τραπέσδιον. έξι 7. Χεελέκτρικε λαμπάς. 8. Το βιβλίο φουλάκιον. 9. Χε σουρτωθέκε. 10. Χε τράπεζδα. 11. Χε οθόνε 12. Ο δίφρος. 3. Το χεηρόμακτρον. Τέσσερα καηδεκα, το παραπέτασμα, το καταπέτασμα. Πέντε καηδεκα, το κόητε. Χε καηδεκα, το στρώμα. Χεπτα καηδεκα, το προσκεφάλαιον. Οκτω καηδεκα, ε κλάινα, ε σισούρα. Εννέα καηδεκα, ο τελεοπτικός δέκτεες. Ε είκοσι. Το Μεγάφωνον. Έικοσι χεν. Ο Ακτινοφωνικό Δέκτε. Έικοσι δύο. Ο Φονογράφο. Το Γραμόφωνον. Έικοσι τρία. Το Κλινίδιον. Ε Σκάφεε. Έικοσι τέσσερα. Ε Κρεμάστρα. Ω Χαστεέρ.